المفردات شعر انتقي من مفردات شعير الفضل جزيلة تنتقي بتاعها تستثير من مدح دربنا اليماني، لا مدح تمدح مديح لا يقم اهل الفضيله، مدحهم تطمح له ابيات القصايد والمعاني، لا ذاك النطيب نذكر بنت الاجود الاصيله، ام نايف المطيري يا عليبه المجاني نايف بالغرابه والحلاوه ثقلي وخصل جزيله حياها بنت الاكابر شانها بالعيال اسمع اسمع ام الكريمه طيبها يندر مثيله فتشه في الشدايد فعله سر العيال ساسهم طير الفخران جعدهم فوق المخيله مجد حضران النواظر ما يغيرها الزمان ما يغيرها سبع المثالي ولو ذكرنا شبلها شبل المواقف النبيلة نايف الفعل فعله الطيب على روس المباني نايف الشمس السنة في كل طيب ينتمي له الفخر والعز والمجادله شنو مكاني الفخر والعز والمجادله شنو مكاني قولا بالمثالي في بره واخلك مثيله درعي جنبك يا نايف بسمدك طول الزمان الشعان في متعبت الحصان وقفة العتب تعرف بالمواقف المهيلة فزعة المضهود لا حد تفهمي الزمان فزعة المضهود لا حد تفهمي الزمان من مفردات شعر الفضل الجزيله تستثير ابداعها من مدح ذر بن اليمان لا مدح تمدح مديح لا يقف اهل الفضيله القصايد والمعاني يا نصيب نذكر بنت الاجود الاصيله ثم نايف المطيري يا عريبه المجاني يا عريبه المجاني وصل اسمع اسمع سهم طر الفخران جعدهم فوق المخيله مجد حمران النواظر ما يغيرها الزماني مجد حمران النواظر ما يغيرها الزماني كل طير له بدا فعله يساوي له قبيله والمراجل وهبه من منزل السبعه المثاني ولا ذكرنا شبلها شبل المواقف النبيله ضيف لفعله الطيله شنو مكاني؟ الفخر والعز وانا مجادله شنو مكاني؟ صبره فانا مثال في بره واخلق النسيله درعي جنبك يا منايف نايف بسمتك طول الزمان من سلايله بتعتبه ويا نعم القبيله خيره الشجعان في متعبت متعبة الحصان وقفت قد <تصفح> <تصفح> <تصفح> <أشتركوا> في عالم <القناة> والشيلات